Αγαπητοί μου συμπολίτες, η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος που συνεχίζεται εκεί χτυπά ολόκληρο τον κόσμο. Την Ευρώπη, αλλά και τη χώρα μας. Και διεξάγεται όχι μόνο με πυράβλους και βόμβες, αλλά και με όπλο την ενέργεια και την τιμή του φυσικού αερίου, που έχει σκαρφαλώσει σε πρωτοφανή ύψη. Αυτή είναι που προκαλεί διαδοχικές ανατιμήσεις και ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη ρίζα του μόνο με ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Όμως, σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες που πήρε για το Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ η Ευρώπη εμφανίζεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον κατώτερη των περιστάσεων. Και δυστυχώς, η λύση της αργεί. Γι' αυτό και η Ελλάδα συνεχίζει να τη διεκδικεί, αλλά στο μεταξύ δεν αδράνει. Δεν θα την περιμένει. Γιατί πρώτος εγώ, αισθάνομαι ότι οι δυσκολίες των επιχειρήσεων και των οικοκυριών μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Με απόφασή μου, λοιπόν, δρομολογείται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης, με σταθερό προσανατολισμό τους πιο αδύναμους. Αυτή τη φορά, όμως, και με μέτρα σημαντικής ανακούφισης για τη μεσαία τάξη. Βοηθήσαμε πολύ τα ευάλωτα νοικοκυριά που είχαν χαμηλές καταναλώσεις. Αλλά είναι αλήθεια, πως όσοι χρησιμοποίησαν λίγο περισσότερο ρεύμα γιατί έπρεπε, για παράδειγμα, να θερμανθούν με κλιματιστικό ή έχουν μια μικρή δεύτερη κατοικία, βλέπουν υπέρογγε αυξήσει στου λογαριασμού του. Με την κρατική στήριξη, αν και μεγάλη, να αποδεικνύεται μικρή για να σηκώσει το βάρο του. Αυτό από σήμερα αλλάζει. Είμαι αποφασισμένο να διορθώσουμε τι αδικίες του χθε, να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα του σήμερα, αλλά και να αποτρέψουμε του κινδύνου του αύριο. Το νέο μα πρόγραμμα παρεμβαίνει σε τέσσερα πεδία. Πρώτον, η πολιτεία επιστρέφει στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη πρώτη κατοικία το 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έω και τον Μάιο. Το όριο τη έκταξης αυτή αποζημίωση θα είναι τα 600 ευρώ και θα αφορά όλου του συμπολίτε μα με ετήσιο εισόδημα έω και 45.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, για τον Μάιο και τον Ιούνιο, θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέραν των 300 κιλαβατορών. Ενώ επιπλέον, η νέα έκπτωση θα αφορά και τις μη κύριας κατοικίες. Και μάλιστα, για το σύνολο της μινιάς κατανάλωσης. Δεύτερον, όπως έχω δηλώσει, οι επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματο θα κληθούν να καταβάλουν το δικό τους μέρισμα αλληλεγγύης στην κοινωνία που δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Με βάση, λοιπόν, το τελικό πόρισμα της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που αναμένεται τις αμέσως επόμενες μέρες, τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδά τους θα φορολογηθούν με ένα ειδικό τέλος ύψους 90%. Πρόκειται άλλωστε για ποσά τα οποία θα διατηθούν για να ανακουφίσουν ελληνικά νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Γιατί είναι ώρε δράσης τη Πολιτείας, αλλά και ώρες ευθύνης όλων μας. Τρίτον, ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η ελληνική κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία. Δρομολογεί από τον Ιούλιο, ένα σύστημα που αποσυνδέει τις διεθνεί αυξήσει του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύματος στη χώρα. Η διάρκεια αυτού του σχήματος θα έχει ορίζοντα έως και ένα χρόνο. Με απλά λόγια και με μία διπλή κρατική παρέμβαση, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας, Θέτουμε ένα έμεσο πλαφόν και ταυτόχρονα σταθεροποιούμε τις τιμέ που φτάνουν στον καταναλωτή. Αναστέλλεται έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογή και κόβονται μαχαίρι τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργεια. Η πρωτοβουλία αυτή είναι δίκαιη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη. Και το κυριότερο, δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν νομικά τα θετικά αποτελέσματά τη για του καταναλωτέ. Τέλο, μετατρέπουμε την εξοικονόμηση ενέργεια σε ασπίδα κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση απέναντι στου εκβιασμούς όσων ποντάρουν στην άσκοπη σπατάλη τη. Τι επόμενε εβδομάδε ξεκινά το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Συσκευή, που πρημοδοτεί γενναία την απόσυρση των παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών και ψυγείων. Ενώ το φθινόπωρο, παράλληλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ των Κατοικιών, δρομολογείται και το Εξοικονομώ για επιχειρήσει. Ένα σχέδιο που θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις στέγες των κτιρίων τους. Η φθηνότερη ενέργεια, όμως, είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Συνεπώς, μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας, όπως μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις των κλιματιστικών μας, θα φέρουν αμέσως και χαμηλότερους λογαριασμού. Έτσι βοηθούμε και το περιβάλλον, αλλά και το πορτοφόλι μας. Συμπολίτε μου, για να καταλήξω σε αυτές τις τέσσερις παρεμβάσεις, χρειάστηκε χρόνος και μελέτη. Γιατί ένα τέτοιο πολυεπίπεδο πρόγραμμα, πράγματι, ήταν μια σύνθετη άσκηση. Με πολλές τεχνικές, οικονομικές, ακόμα και πολιτικές παραμέτρους. Διαμορφώθηκε ωστόσο σε άμεσο ρεαλιστικό σχέδιο, χάρη στη συνεπή και συνετή πολιτική που προηγήθηκε. Είναι αυτή που έφερε χαμηλότερο έλλειμμα του 2021 και θετικές διεθνεί αξιολογήσει. Και τώρα χρηματοδοτεί τη νέα πρωτοβουλία μας, μαζί με τους πόρους από τα έσοδα των παραγωγών ρεύματος. Μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά δεν πρόκειται να περιμένω, μέχρι το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκειάνιο, να αλλάξει πορεία. Θα είμαι ωστόσο όσο διαρκεί ο πόλεμος, καμία εθνική στήριξη, δεν θα μπορεί να απορροφήσει όλες τις αυξήσεις και να κρατήσει τις τιμές ενέργειας εκεί που ήταν πριν την κρίση. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει, σας λέει ψέματα. Ήδη από το Φθινόπορο, άλλωστε, το κράτο απορροφά μέρος των αυξήσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα όσο μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα με νέες μόνιμες μειώσει φόρων και εισφορών. Αυτές τι μέρες, μάλιστα, οκτώ στους δέκα συμπολίτε μας, θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα χαμηλότερο ένφυα. Και τώρα, η νέα δέσμη παρεμβάσεων θα απορροφήσει το 70-80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγόρτες μας. Με ορίζοντα τους επόμενους 12 μήνες και με παρεμβάσεις όλα τα μετώπα Η Πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με βίαιες αλλαγές που μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Το κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας. Το κάνουμε και τώρα, με την ενεργική κρίση. Ένα κράτος που προστατεύει την κοινωνία, επιμερίζοντας δίκαια το κόστος κάθε αναγκαστικής προσαρμογής. Αλλά και μια πολιτεία που μάχεται για να αναπτύσσεται η χώρα, ώστε τους καρπούς της συλλογική προόδου να τους γεύονται όλοι οι πολίτες. Αυτό είναι το ράμα μου και αυτό υπηρετώ με συνέπεια κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ.